I'm from the. في بحار الهواء يرفعوني الموج وأنحطه ما زلت أطفو في بحار الهواء يرفعوني الموج وأنحطه فترتة يرفعوني موجها وترتة again okay. a بسمه ولما خنوه في الهوا قطوا تقيك نفسي سوء من حاك من ما كان هذا بيننا سلطان ما كان هذا بيننا سلطان